واقعہ واقع کا کا واقع یہ ہے کہ وہ مدرسے میں بیٹھے تختی لکھ رہے تھے کہ لفظ غلط بجائے، ملازم نے چور کی شروع کر دی اکبار نے اسے منع کیا اور چور کو کرسی پر اطمینان سے بیٹھنے کے لیے کہا ملازم سے کہا کہ وہ اس کے لیے میں آپ کو علامہ اقبال کے سب سے پسندیدہ پھل کے بارے میں بتاؤں گا پھل زندگی کے آخری دنوں میں آپ خوب بیمار تھے تو ڈاکٹر نے آموں سے پرہیز کا حکم دیا تھا لیکن آپ نے روز ایک آم کھانے کی اجازت لے لی ایک دن آپ کے دوست آپ کے گھر آئے آپ کے پاس پلیٹ میں ایک آدھا کلو کا آم رکھا ہوا تھا تو آپ کے دوست نے پوچھا جناب یہ کیا ہے ڈاکٹر نے تو آموں سے پرہیز کا حکم دیا ہے تو آپ نے کہا میں نے لیکن روز ایک عام کھانے کی دلت لے لی ہے اور یہ صرف ایک عام ہی ہے ایک مرتبہ لاہور میں شدید آیا جس کی وجہ سے ہر طرف پریشانی تھی اقبال کا ملازم کبھی چھت پر چڑھ جاتا اور کبھی صحن میں آ کر کھڑا ہو جاتا اقبال چار پائی پر لیٹے کتاب پڑھ رہے تھے اقبال نے علی بخش کی گھبراہٹ دیکھ کر کہا ارے کیوں بھاگے بھاگے گھبرا رہے ہو سیڑھیوں میں کھڑے ہو جاؤ یہ کہہ کر دوبارہ اپنے مطالعے میں مصروف ہو گئے ایک مرتبہ کسی ملاقاتی نے ایک اقبال یہ کہا کہ آپ نے مختلف وضاحت مسلم، مذہب سیاست معاشرت اور اور تاریخ پر کتابیں پڑھی ہے ان میں سے ان میں سے بلند ترین کتاب کون سی ہے آپ اس پر سوال کرنے والے سے کہا ذرا ٹیریوں ذرا ٹیریوں میں ابھی آتا ہوں اور قرآن مجید اس اس شخص کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا یہ قرآن حکیم سب سے بلند ترین کتاب ہے یہ پلیز لائک سبسکرائبس